جی السلام علیکم کیسے مزاج ہیں دوستو آپ کے اور جس نے تاج پہ بھی دیکھا میں آج آپ کو خصوصاً وہ لوگ جنہوں نے لونز لیے تھے ان اسکیمر سے جنہوں نے آپ کی زندگی کو اجیرن کر دیا اور ان میں جو ہے وہ پی کے لونز والے بھی تھے بر وقت لونس کے فیکٹریز بھی تھے اور میں نے کچھ چار پانچ سے پہلے ولاگس کیے تھے جس پہ آپ کو حوصلہ بھی دیا آپ کو یہ کہا تھا میں نے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور یہ گھبرانا یقینی ان لوگوں نے جو جن کے نفس اعصاب کمزور تھے شاید شریف لوگ تھے بامر مجبوری انہوں نے قرضے بھی لیے اور وہ قرضے ان کے لیے سوانے روح بن کے رہ گئے ان کے لیے اذیت بن گئے اور پھر بر لون والوں نے اور تقریباً تمام لوگوں نے مختلف ایپس کے ذریعے آپ کو مزید الجھایا پھنسایا اس پہ تو ہم گفتگو کرتے ہی رہے ہیں اور آپ لوگ گھبرا کے کر یہ رہے تھے کہ ان کو مزید ایکسٹینشنز لے کر ان کے لونز واپس کر رہے تھے اور مزید وہ آپ کو بلیک میل کر رہے تھے پھر آپ کی پرن ویڈیوز پورن تصویریں بھیجنی شروع کر دی آپ کے کانٹیکٹ لسٹ میں سے ان آپ کے عزیز و اقارب کو انہوں نے کالس کی اور آپ لوگ گھبرا گئے گھبرانا یقینی ایک فطری عمل بھی ہے آپ کی جگہ اگر میں بھی ہوتا تو شاید گھبرا جاتا لیکن میں کوئی یہ ایسا کوئی ترم خان عام کی کوئی پہلوان نہیں ہوں نہ کوئی میرے بہت اسٹرانگ لفظ ہیں یقینی آپ ایک عام گوشت پوشت کے انسان ہیں اور یہ بشری تقاضے بھی ہیں کہ جب آپ کی رشتہ داروں کو آپ کی عزت نفس کو کھیلنا چاہے کو کھیلنا چاہے تو یقینی پھر آپ کے لیے بہت زیادہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے میں نے یہ دیکھا کہ اس عرصے میں بہت سے لوگوں نے خودکشیاں تک کی, کی کیونکہ اس لیے کہ وہ شرمندگی کے مارے آگے بڑھ بھی نہیں پا رہے تھے رجسٹ نہیں کر رہے تھے اور کچھ لوگ تو بڑے اسٹرانگ نوس کے بڑے بہادر لوگ بھی تھے وہ کھڑے ہو گئے لیکن آپ کو میں نے ایک بات کہی تھی یاد ہے آپ کو میں نے آپ کو یہ کہا تھا دوستو کہ آپ نے یا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے سوائے زبانی جمع خرچ کے اور اسی طرح ہی آپ نے کہا کہ نہیں یہ مسئلہ ہم نے حل کرنا ہے یہ ہمیں کالز نہ کریں اس کا بھی پھر ہم نے حل بتایا پھر کچھ اور دوست بھی آپ کے آپ کو لیڈ کرنے کے لیے سامنے آئے انہوں نے بھی ولاگس کیے آپ کی آپ سے گفتگو بھی کی پھر ایک پروگرام میں نے یہ بھی سنا کہ یہ بھی بنا تھا کہ آپ ہائی کورٹ میں جائیں گے لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے ابھی تک آپ ہائی کورٹ بھی نہیں پہنچے اور زیادہ دلچسپی آپ نہیں لے رہے تھے ہائی کورٹ جانے کے لیے اور ممکنہ حد تک میں یہ بھی سمجھ رہا تھا کہ آپ کے معاشی حالات اس جو ہے وہ اس بات کا تقاضا تھا کہ آپ اس لیے کہ معاشی حالات اس قدر اندھوناک تھے کہ اگر آپ نے لون لیا تھا تو معاشی حالات میں کے تحت لیا تھا نا آپ پہ اسٹریس تھی اس لیے آپ نے ان بے شرموں سے لون لیا نا اور ان کے ہاتھوں بلیک میل بھی ہوتے رہے بہرحال اس کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ وہ یقیل صاحب ہیں کچھ اور لوگ بھی ہیں ان لوگوں نے آپ کو کہا کہ ہم ہائی کورٹ جاتے ہیں لیکن پھر ایک اور بات سامنے آئی وہ یہ تھی کہ اگر ہائی کورٹ میں وہ بڑے با لوگ ہیں اور اگر وہ جیت گئے تو ہمارا تو ہم کوئی پرسانِ حال نہیں ہوگا ہم کیا کہاں جائیں گے تو یہ بھی آپ کی خام خیالی تھی بہرحال میرا خیال ہے ابھی تک اب ہائی کورٹ بھی نہیں پہنچے جو میں چاہتا تھا کہ آپ عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹ مجھ سے یہ بار بار آپ لوگ پوچھ رہے ہیں بہت سے فون کالز آتی ہیں میرا کوئی شاید ولاگ سنتے ہیں جس پہ میں نے اپنا نمبر بھی دیا ہوا ہے اور آپ مجھے واٹسپ کرتے ہیں مجھ سے سوال پوچھتے ہیں میں کچھ کا جواب دے پاتا ہوں اور کچھ کا نہیں دے پاتا لیکن میں نے سب کو ایک بات ضرور کہی کہ میں اس کا ایک ولاگ ضرور کروں گا حالانکہ آپ کے کچھ ایک بندے نے مجھے تانا دیا کہ شاید آپ اس لیے جواب نہیں دے رہے کہ آپ ویوز اپنا لینا چاہتے ہیں آپ سے یار ایسا مسئلہ نہیں ہے اللہ کا بڑا دیا کو بڑا کچھ ہے اللہ نے عزت بھی دی ہے تعلق بھی ہیں ریلیشن شپ بھی میری بہت اچھی ہے پولیٹیکل لوگوں سے بھی کیونکہ میں صحافی ہوں قطن میرا کوئی ارادہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو میرا ولاگ دیکھیں گے تو مجھے بہت بڑی آمدن ہو جائے گی یا میرا کچھ ہو جائے گا یہ آپ کی مرضی ہے آپ دیکھ لیں گے تو آپ کی آپ کا ہی بھلا ہے اس میں اور آپ ہی کے لیے میں آپ کو پتہ ہے سی سی پی بھی گیا آپ ہی کے لیے میں بارہا آ, سائبر کرائم کے آفس میں دو تین بار چکر لگایا تو میں جب میرے ان سوالوں کا جو آپ مجھ سے کر رہے تھے میرے پاس کوئی ایسا جواب بھی نہ تھا تو میں تین دن پہلے اسلام آباد گیا جب پارلیمنٹ کا سیشن تھا تو اس سیشن میں میں شرکت کے لیے ایک ضروری کام بھی تھا پرسنل بھی تو میں پارلیمنٹ گیا نیشنل اسمبلی اسلام آباد گیا اور وہاں میری کچھ ایم سے ملاقات ہوئی تو ان میں ان سے میں نے آپ کا معاملہ ڈسکس کیا تھا ان میں مجھے دو بندے ایسے محسوس ہوئے کہ وہ بندے آپ کا ان کے پاس دکھوں کا مزاح ہے ضرورت اس امر کی بھی تھی کہ پارلیمنٹ میں بھی اس بات کو موضوع گفتگو کیا جائے حالانکہ اس سے پہلے پارلیمنٹ میں بھی یہ بات سامنے آئی ہے لیکن جس شد و مد سے جس زور انداز سے آنی چاہیے تھی اس طرح پارلیمنٹ میں گفتگو نہیں ہوئی ایک تو پولیٹیکل ٹرمائل ہے انسٹیبلٹی ہے اور عدم استحکام کی وجہ سے ہر کوئی اپنے اپنے حکومت الجھی ہوئی ہے لیکن میں نے نور عالم خان صاحب ہیں یہ ایم ایل اے ہیں پشاور سے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی ہے میں نے ان سے بات کی تھی ان کا سیل نمبر بھی آپ نوٹ کر لیں زیرو ٹرپل تھری نائن پھر دوہراتا ہوں زیرو ٹرپل میں ڈسکرپشن میں بھی اس کا ان کا نمبر دے دوں گا یہ خاصا درد دل رکھنے والے پولیٹیشین اور یہ انہوں نے کہا کہ میں وعدہ کیا کہ میں آپ اس مسئلے کے لیے پارلیمنٹ میں آواز بلند کروں گا اور یہ میں کہوں گا جو سب چونکہ وہ حکومتی عہدہ نہیں ہے کاؤنٹر چیئرمین جو ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہوتی ہے اس میں یہ بڑا اہمیت کا حامل یہ عہدہ ہوتا ہے پارلیمنٹ میں تو یہ خا... اچھا خاصا اس پہ ان کی جو بات ہے اس کی ان, کی ان کی شنوائی ہوتی ہے پارلیمنٹ میں اور یہ پہلے پی ٹی آئی سے ان کا تعلق تھا پھر میرا خیال میں ڈیویٹ کر گئے تھے عزم اعتماد میں کوئی ان کا انہوں نے عمران خان سیلت کی اختیار کی اب آپ کا کوئی غرض اس بات سے نہیں ہے کوئی پی ٹی آئی میں ہے یا پی ڈی ایم میں ہے نون میں ہے آپ کو مسئلہ اپنے کام سے ہے تو ان کو بھی آپ بات کریں ان کا یہ واٹسپ نمبر ہے اور آپ نے ان کے واٹس اپ نمبر پہ اپنا مدعا بھیجوا دینا فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے ان کے نمبر واٹس اپ پر اپنا مدعا بیان کرنا ہے آپ نے اور دوسرے صاحب ہے شیخ پورہ سے ہے لیک وفاقی وزیر ہیں ان کا کوئی محکمہ نہیں ہے میاں جاوید لطیف صاحب ان کا نمبر ہے زیرو تھری پھر دہراؤں گا زیرو تھری ان ان کا یہ واٹسپ نمبر بھی ہے آپ ان سے بھی بات کر لیں ان کے ان کو بھی اپنا مدعا بیان کریں انہوں نے بھی وعدہ کیا کہ وہ آپ کے لیے آواز ضرور بلند کریں گے اور یہ تمام ان مقتدر حلقوں میں یہ بات کریں گے اچھا اب اپنے ایمان سے بتائیے گا آج سے چار تین چار ماہ پہلے جب میں نے ایک نوجوان میرے پاس آیا میرا ہی آفس سے اس کا تعلق تھا وہ میرے پاس تشریف لائے تھے اور وہ رو رہا تھا اور مجھے کہہ رہا تھا کہ بھی میرے میرا بیڑا غرق کر دیا ہے میں بلیک میل ہو رہا ہوں میری جان چھڑوائے تو اس کو میں نے حوصلہ دیا تھا پھر میں نے یہ سوچا تھا کہ اتنے اتنے کتنے ہی لوگ آ, ان کے وکٹمس ہوں گے پی کے لونس کے اور بر وقت لون والوں کے تو میں نے پہلا ویلاک کیا تھا اور آپ کو میں نے پہلے دن یہی کہی بات جو کہی تھی آج اس کو دہراتا ہوں حالانکہ میں تکرار کا عادی نہیں ہوں جملوں میں تکرار کا عادی ہونا جملک پہ ایمان یا اس سوچ پہ ایمان کی کمی ہوتی ہے آپ کو یقین کی کمی ہوتی ہے میں آج بھی وہی کہہ رہا ہوں مجھے کوئی ایک شخص بتایا آپ میں سے لاکھوں لوگوں میں سے جنہوں نے لون لیا اور انہوں نے ادا نہ کیا اور اس کے بعد کسی نے کسی بر وقت والوں نے جوستری بھی ہے کسی نے ان کے لیے راستے بند کر دیے ہوں ان کے ان کے لئے مقدمے ہو گئے ہوں یا بینکنگ کورٹس میں ان کے مقدمے چل پڑے ہوں یا ان کے شناختی کارڈ بلاک کر دیے گئے ہوں یا ان کو ڈیفالٹ قرار دے دی دیے گئے وہ ایسا نہیں تھا بلکہ اب میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ کو کالز آنی بند ہو رہی ہیں اگرچہ ان تمام باتوں پہ یہ بھی نہیں کہ آپ خواب خرگوش کی طرح مزے لیتے ہوئے آنکھیں موند لیں اور اس شتر مرغ کی طرح ہو جائیں جو جو سر اپنا ریت میں دبا دیتا ہے یا کبوتر کی طرح جو بلی کو دے کر اپنے آنکھیں مون دیتی ہے ایسا بھی نہیں اس کے لیے آپ کو تگ و دو آواز بلند کرتے رہنا چاہیے کیونکہ یہ با لوگ ہیں انہوں نے خربوں روپے آپ ہی سے لے لیے ہیں بہت سے لوگوں سے پیسے لے لیے ہیں یہ تو اب ان کی ریکوری نہیں ہو رہی نا اب آپ بڑے سیاحے ہو گئے ہیں بڑے سمجھدار ہو گئے ہیں آپ لوگ آپ سمجھ گئے ہیں آپ کے اندر سے خوف تقریباً نکل چکا ہے گڈ اچھی بات زبردست لکڑ جی کو مینٹین رکھنا ہے اب آپ نے ایسا نہیں کہ یہ ہوا اور آپ پھر دوبارہ خوفزدہ ہو جائیں کال آنے شروع ہو جائیں انہوں نے پینترا آپ پھر دوبارہ وہ سامنے آنا ہے پینترا انہوں نے تیار کر رکھا ہے آپ کے لیے کیونکہ ان کے تعلقات پھر پارلیمنٹ میں بھی ہیں ان کے ایم ایل بھی ہیں یہ لوگ خرید بھی سکتے ہیں لوگوں کو اپنے حق میں قانون سازی بھی کروا سکتے ہیں کیونکہ ابھی حکومت ایسا کام کرنے کے لیے تیار تو نہیں لیکن ممکنہ حد تک ایسا ہو بھی تو سکتا ہے نا. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو میں اور بھی لوگوں سے میں ملاقاتیں کر رہا ہوں اور میں نے دو دن کے بعد دوبارہ اسلام آباد جانا ہے اور وہاں کچھ اور لوگوں سے ملاقات کرنی ہے اور منسٹری آف فنانس کے ساتھ جن کا تعلق ہے وزارت خزانہ سے جن کا تعلق ہے ان لوگوں سے میں نے ملنا ہے انشاءاللہ آپ کی آواز وہاں تک بھی پہنچاؤں گا ان کے نمبر بھی آپ کو دوں گا آپ ان لوگوں سے رابطہ میں رابطے میں آئیں ان کو اپنا مدعا بتائیں کیونکہ میں تو ایم این اے نہیں اگر میں ایم این اے ہوتا تو میں اس کارروائی کو روک دیتا آگے چلنے ایک قدم بھی نہ چلنے دیتا میں صحافی ہوں آپ کی آواز صرف پہنچا سکتا ہوں آپ کی درد کی نواح بن سکتا ہوں آپ کی آواز وہاں تک پہنچا سکتا ہوں اور تو کچھ نہیں کر سکتا نا لیکن اتنا ضرور ہے اتنا ضرور ہے کہ پارلیمنٹ کیونکہ ایک سپریم ادارہ ہے دنی پاکستان کا اس ریاست کا اس لیے اس کو آپ نظر انداز نہ کریں اور کم اس کو وہاں پہ پیسے بھی خرچ نہیں ہونے کیا ہونا ہے کچھ بھی نہیں ہونا وہاں آپ اپنی بات کریں ان کی بات وہاں تک پہنچائیں اور بھی میں لوگوں کے نمبر آپ جب جب میں بات کر لوں گا آپ کو ان سے تو تو میں ان کے نمبر آپ کو بھیج دوں گا ارسال کر دوں گا اور اس طرح آپ ان کے سے بھی رابطے میں آئیں تو دوسری یہ ہے کہ آپ میرے آپ کے اور میرا ایک درد کا رشتہ بھی ہے انسانیت کا رشتہ بھی ہے جو انسانیت کا رشتہ ہے یہ تمام مذاہب سے تمام قومیتوں سے تمام تمام معاملات سے سب سے بڑا جو رشتہ آپ کا اور میرا انسان کا رشتہ یہی رشتہ سب سے عظیم رشتہ مجھے آپ سے محبت ہے مجھے محبت کیوں ہے کیونکہ آپ وکٹم ہیں ان بے شرموں کے ان ظالموں کے اس گندے نظام کے آپ دسے ہوئے لوگ ہیں میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شاء اللہ کھڑا رہوں گا جو تک اور کچھ فردل فردل جو مجھ سے بات کر رہے ہیں بجائے کہ وہ مجھ سے انفرادی طور پر بات کریں ان کو چاہیے کہ وہ ولاگ سن لیا کریں اور میں انفرادی طور پر ہر ایک کو جواب دے بھی نہیں پاتا میں اس کے لیے بھی معذرت خواہ ہوں میں شرمندہ ہوں آپ سے دوستوں کہ آپ مجھے انفرادی طور پر بھی بات کرتے ہیں اور مجھے کہتے بھی ہیں آ, آپ اپنی کو بات کر دیا کریں میں انشاءاللہ اس پہ ولاگ کر کے آپ کو اس کا اجتماعی طور پر جواب دے دوں گا وہ سب کے لیے جواب ہوگا تو ان اللہ تمام دوستوں کو میں سے اجازت چاہوں گا اور انشاءاللہ امید رکھے بہت بہتر ہوگا انشاءاللہ آپ کا کچھ نہیں کوئی بگاڑ سکے گا آپ ثابت قدم رہیں مضبوط رہیں وسلام